Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. A Discord frissítéssel, ezzel a szívása köbön témával szeretnék foglalkozni. Mi a probléma? Az a probléma, hogyha a Discord asztali klienst használod, tehát azt, amit a cég ad, a Discord cégad, és Linux alatt használod, amikor frissítés van, akkor nem az történik, hogy a program kijelzi, hogy frissítés van, és csinálj valamit, és elindul, és tudod használni, a régi programot, és de a régi azt, hogy a tegnap még nagyon jó volt, ma már nem működő programot, akkor nem tudod elindítani, nem működik, meg kell csinálni a frissítést mindenképp. Oké, okay, Debian alatt ezzel semmi problémán nincs, felmész a Discord oldalára, ráböksz és letöltöd a Debian csomagot. Én nem Debian-t használok ezen a gépen, hanem egy árcsalapú disztribúciót, a Manjarot. Így bizony, már sokszor belefutottam abba, hogy nem készül el az Aurba, vagy éppen a csomagkezelővel letölthető, akárhol egy letölthető programocska, nem készül el, nem tudok frissíteni. Azaz a Discordot nem tudom használni. Gyakorlatilag már párszor úgy voltam, hogyha nem baráti társaság használná a Discord csatornát, tehát amit én használok, akkor értelemszerűen hagytam volna a büdös fenébe, én ennyit nem kidlódok egy frissítése az összes több száz, több ezer program meg tudja oldani, Kulturáltan, hogyha frissítés van, akkor vagy frissül, vagy rábízzák a distribútorra, hogy létszvás már frissíteni, vagy pedig azt mondja, hogy létszvás frissíteni, van újabb verzió, már töltsd le, aztán valamikor létszvás telepíteni, amikor neked tetszik. De az, amikor megszakad a munkafolyamat, tehát a Discordot nem tudom használni, mert frissítés van, és nem Debian-t használok, Debian alapú distribúciót, az iszonyat idegesítő. Azaz milyen megoldások vannak? Ezek a megoldások olyanok, és erre figyeljetek, egyéb megoldások is vannak, de én csak olyat mutatok be, ami nem gányolja szét a rendszeredet. Azaz gyakorlatilag olyan áttirásokat csinálunk, ami a rendszerfájhoz nem nyúl olyan filehoz, amit nem írunk át, nem piszkálunk, ami a Discordhoz fontos, és a csomagkezelő tette fel. Tehát nem szakad meg a csomagkezelési lehetőséget, csak egy picit variálni fogunk. Az első gondolat az, hogy van flatpak csomag. Tehát más distributionális használható a flatpak csomagrendszer, ami egy külön csomagkezelő rendszer, független attól, hogy te neked a distribútorod most, azonnal tegnap vagy két hét múlva készíti el a csomagodat, azaz ezt a rendszert is lehet használni, nagyon egyszerű a használata, gyakorlatilag nem kell más csinálni, csak felmész a Flathub oldalra, és az ottani leírást követed, nézzük is meg hogyan kell ezt követni. A legegyszerűbb megoldás természetesen bejutod a keresőbe, hogy Discord és Flathub vagy éppen flat pack, és utána ki is adja az első találat ezt, nagyon egyszerű a telepítés, nem kell kimásolni, nem kell egyéb ilyesmi másolást csinálni, ide a vágólapra felmásolja, elindítod, utána a következő lépés, miután feltelepült egy pár másodperc kell hozzá, természetesen utána ezzel a parancsal tudod elindítani, nagyon egyszerű, igaz? Nagyon egyszerű, ha fe, nagyon egyszerű, ha fent van a flatpak csomag, mármint az, ami ezeket kezeli, és utána bármennyi ilyen csomagot fel tudsz rakni. Miután megnézted, hogy a telepítés gyakorlatilag három sor, azért mondom, hogy a három sor már a flatpak csomagkezelőt fel kell installálni a gépedre, de amúgy más egyéb dolgok is vannak flatpak csomagban, volt róla szó, fel kell installálni, aztán elindítod az egészet, telepítés és indítás, ennyi, nem jelenthet gondot, mi az, ami ebben egy kicsit kellemetlenebb, az, hogy sokat nem szeretik, mert azt mondják, hogy egy flatpak csomag lehet, hogy picike, de hoz egy csomó olyan függőséget, ami amúgy az tegépeden rajta van, de igazából a flatpak csomag a sajátját hozza. Tehát egy kicsit olyan nagy csomag mennyiséget le tud tölteni egy picike kis programocskához, de hát ez kérdés az, hogy ez mennyire éri meg neked, illetve nem éri meg neked, hogy a flatpak csomagot használd, és ne legyél kitéve mondjuk Arch alapú rendszeren arra, hogy bizony mikor kapod meg a legfrissebb Discord csomagot, amit telepíteni kellene, Illetve természetesen, és az app image rendszerhez is igaz ez, hogy legideálisabb, ha natív csomagot használsz, azaz mindent, mindent, amit lehet, csomagkezelővel frissítesz, azzal telepítesz, és azzal szesz le. Egyértelmű, ezzel semmi kifogásom nincs, és általában azt mondom, hogy a csomagkezelőt kell használni, át kell lugorni azokat a dolgokat, ami egyéb, egyéb, egyéb, mert a legideálisabb, ha arra lehetőség van, hogy a csomagkezelőt, például a pamacsot, vagy a pacmant, vagy a akármelyik, amit a te használ, azzal rakosgat föl. Tehát most jelen pillanatban az a helyzet, hogy ez így nem jó, tehát ez így nem fog nekem működni. Azaz, hiába ideálisabb a natív, a disztribúcióhoz tartozó csomaghasználata, hát bizony nem feltétlenül lehet mindig megoldani általában, igen, most nem Apimic. az app rendszert mindenki ismeri, egy darab jó nagy fájl van, jó nagy, tehát elég nagy, és le kell tölteni futtatási jogot kell adni neki aztán kalap, kabák ez nagyon egyszerű, letöltöd és használod persze futtatási jog, rákattintasz illetve vannak különböző programok, amik ezeket az app image, image beintegrálják a rendszeredbe, és már a menübe is meg fog jelenni. Nagyon jó megoldás, hasonl hasonlóképpen, mint a flatpak. Miért? Mert minden elvárt függőséget tartalmaz. Tehát ezzel problémán nem lesz, különáll mindenféle. egyéptől hozza az adott egy darab fájba az összes cuccot, azt ő szépen kirendezi, ava kell, és akkor nem lesz semmi problémát Ezeknél kérdés, hogy a beállítások Csomag típus váltásnál megmaradnak, vagy nem, nem próbáltam ki. Az, hogy használok egy API midget, beállítom, és utána átváltok egy flatpak csomagra, és akkor a beállítások vele együtt működnek. Az a tapasztalatom, hogy igen, csak nem feltétlenül állítom az, hogy a Discord program így fog működni. Azaz, ez a kettő ilyen áthidaló, vagy végleges megoldásnak jó. A következő gondolat, hogyha nem szeretnél ilyesmivel foglalkozni, akkor a webböngészőben is simán fog neked működni. Micsoda! Természetesen a Discord. Megnyitod a böngésződet, amit használsz: Firefoxot, Chromot, Chromiumot, egyebet. Beírod a Discord, megjelenik, bejelentkezel. És a bejelentkezés után nagyon kellemes felületen tudod elvégezni a munkádat. Ez egy ideális dolog, de én úgy gondolom, hogy egy böngészőt azért, hogy megnézzek három üzenetet, nem biztos, hogy megszeretnék nyitni, de ez így működik. Hivatalosan ez működik. Az idáig ez a három, amit elmondtam, azok hivatalos, vagy nagyon-nagyon-nagyon a hivataloshoz közeli dolgok. Tehát a webböngészőbe, illetve a különböző önálló csomagkezelő, független csomagkezelő rendszerbe felrakott Discord az támogatott. Az egyértelműen aval gondod nem lehet. Ha valaki árcsalapú rendszert használ, akkor van a Discord Canary, ezt az Aurba fogod megtalálni ez egy alfa vagy béta verziójú Discord, ez folyamatosan frissül, itt nem lesz neked olyan problémát, hogy ő azt mondja, hogy most nem működök, hanem friss is. Ez egy automata az Aurba elkészítés elkészített csomagrendszer, ezzel ilyen problémád nem lesz. Ezzel kettő probléma van, nem probléma. Bevaló őszintén én ezt a csomagot használtam nagyon sokáig, és pontosan nulla problémám volt, tehát semmi problémám nem volt. Egy, ha valaki az AUR-csomagoktól fél, mert hát az nem annyira biztos, és azt nem az ár, hogy a manzsáró, vagy egyéb rendszer adja, akkor hát ez a lehetőség neki nem áll fent, mert ez kifejezetten az aurba, a felhasználói csomagkezelő dolgokba lesz bent. Sokan félnek tőle, illetve aki manzsárót használ, ő neki kifejezetten felhívja a distribútor a figyelmet, hogy aural csak óvatosan, mert a manzsárónak a frissítési rendszere, az nem feltétlenül lesz jó, az aur csomagokhoz nem volt nekem problémám vele, nem feltétlenül lesz neki jó, és természetesen ez, hogy alfa vagy beta verzióju, tehát gyakorlatilag egy -e tesztelésre kiadott Discord dolog, hát sok embert visszatart élesben használtam, éveken keresztül, amióta Discordot használok, ez nagyjából 4-5 év, azóta ezt mindig felraktam. Az adott árcsalapú rendszer, mert épp amit használtam, nem volt ezzel olyan gond, hogy összeesik meg egyéb. Sokkal kevesebb gond van vele, sokkal kevesebb, gyorsabban frissül, és természetesen működni fog. Az esetek 99,9%-ában. Alternatív megoldások. Na hát ez az, amit nem támogat a Discord, semmilyen szinten, hogy különböző egyéb, független programokkal éred el, a Discord rendszerét több alternatív programról lehet olvasni, egyet sem próbáltam ki. Miért? Mert gyakorlatilag én az Auro-ból a Discord kanárit, és utána semmi, szó szerint, semmi problémám nem volt idáig. Ezek nem támogatottak a Discord cég által, gyakorlatilag beszélgetésre, hanghívásra, egyébre biztos, hogy működnek, de ha túli dolgot szeretnél a discord csinálni, nem feltétlenül érsz el minden funkciót. Nem próbáltam olvasmány élményeimbe, vannak ezek, illetve most, amikor megint előkerült, hogy a Discord nem frissül, körbejártam itt ott fórumon ezeket a dolgokat, és azért gondoltam, hogy ezt a kis beszélgetést összedobom, hogy átlássuk, hogy van lehetőség, és vannak lehetőségek a Discord natív telepítésen kívül is, azaz, meg tudjuk ezt oldani, azaz, nem támogatottak, nem próbáltam ki őket, nincs is rá szükségem. A következő már erőteljesebben belenyúl a rendszeredbe. Belenyúl a rendszeredbe, kettő darab lehetőség van arra, hogy egy program ne frissüljön. Azt hiszem logikus elgondolás, hogy kettő darab alap gondolatot mindenképp a legtöbb programnál meg lehet csinálni. Az első, és ez nyilván ahogy ki van írva, a konfigurációs állományok szerkesztése, ez olyan a dolog, hogy neked kell eldönteni. Neked kell eldönteni az első tip, trükk és megoldás, azt mondjuk a az adott programnak, jelene pillanatban a Discordnak, hogy letiltom a frissítést. Nagyon sok programban le lehet tiltani a frissítést, intelligensebb programokban le lehet tiltani a frissítést, az automata frissítést, azaz, mit kell csinálnod, nem fogom bemutatni, mert totál fölösleges, aki ilyet csinál, ő meg fogja találni ezt a fajt. Az első, a Home könyvtáradba, tehát Home per Laci könyvtár, tehát Home felhasználó könyvtárba, van egy olyan Rejtett, azaz rejtett könyvtár, hogy konfig. Nyilvánvalóan ezt mindenki tudja, hogy ha rejtett ponttal kezdődik, nem feltétlenül fog megjelenni a file böngésződbe, a file kezelődbe engedélyezni kell a rejtett könyvtárok, fájlok -ok megjelenítését. Na, hát, ha megjelenik, megkeresed logikusan a Discord könyvtárat, és oda a settings.j állományhoz és megnyitod a kedvenc, akármelyik kedvenc szövegszerkesztő, de nanoval, kétivel, zsinnivel, enwimmel, akármivel, amivel szeretnéd, és beírod, hogy skip, aláhozás, host, aláhúzás Update, te nagybetűkkel, és odatírod, írod, hogy true, tehát az, hogy ne frissítsd fel a programot, ne keresél frissítéseket. Ezek után nem fog frissítést keresni, nyilvánvalóan nem fog frissítést keresni, de hogyha a csomag frissül, és a csomagkezelőt frissíti a csomagot, akkor frissülni fog, csak ő nem fog sipákolni, hogy öt légy már frissíteni. Szuper megoldás, átverjük meg, mondjuk neki, hogy ne keresél te frissítéseket. Szuper, igaz? Igaz, igaz mert csak odáig jó, amíg a csomag kezelődbe fel fogod frissíteni a következő alkalmatos verzióra automatikusan. Tehát ő, neki csak annyit mondunk el, hogy ne keresgélj már frissítéseket, nagyon kényelmes, nagyon kényelmes megoldás, letiltod a keresését, az ennek a figyelését, szuper, oké, okay. oké, okay. ennyi az egész. Nincs ebben semmi gond? Ez a legegyszerűbb megoldás, ráhagyjuk a csomagkezelőre, ráhagyjuk a csomagkezelő programunkra, akár melyikre, amelyiket használunk, és amikor a rendszer frissítésként megkapja az új verziót, akkor fog frissíteni. Szerintem ez a megoldás a legjobb, de azt tudni kell, hogy azért a konfigurációs fájlok frissítésénél, bocsánat, szerkesztésénél, azért jobb, hogyha odafigyelsz, hogy milyen hülyeségeket ész bele, azaz ezt szépen bele lehet írni, ebbe az állományba megtalálod, azaz le lehet tiltani. Amikor már nem kell, akkor kiveszed, kitörlöd. Ennyi, tehát nem jelent gondot. Arra azért érdemes figyelni, és a következőnél is, főleg, hogyha a konfigurációs fájlhoz hozzányúlunk, és nincs ezer éves gyakorlatunk, akkor előtte csinálunk egy mentést. Azt hiszem ez alapdolog. Valamit eltolunk és nem működik a variálás, amit mi elkövettünk, akkor azt visszaállítjuk, és eredeti állapotba kerül vissza a dolog. Azaz, ez nem jelent gondot saját könyvtárodba. Mindenféle egyéb jogok, emelt jogok nélkül tudsz te tevékenykedni, és utána, utána vissza is tudod állítani. Ez nem kell rendszergazdai, azaz rútjog, ezt simán meg lehet tenni. Szerintem ez a legegyszerűbb megoldás. Egyébként Discord csatornán olvastam, és aki ezt leírta már régóta, irogatja ezt, tehát valószínű, ő ezt használja, tehát gyakorlatilag ez nem jelent gondot. A következő már maga a Discord program nem a beállító fájlok, hanem egyebeknek a beállítása, rendszerszintű beállítása. Azért figyelj arra, hogy ez rendszer szintű és nem a saját saját felhasználói szintű beállításod, azaz megkeresed ezt a fájt, ide fel van írva a az elérési útja, szintén JSON kiterjesztés, azaz szépen megkeresed ezt a sort, ami elmondja aznak a rendszernek, hogy ez bizony egy stabilágú discord és a verzió száma valamennyi. Ezt szokta megnézni a program, amikor frissítés van, bizony ez a verziószám egyel kisebb, mint az új, akkor el kell kezdeni -e nekem sipákon, hogy létszves frissíteni, és nem működni. Gyakorlatilag, amikor kérja neked a rendszer, hogy létszves frissíteni, felmész a Discord oldalára, megnézed az új friss, ropogós verziószámot, véletlenül egyen lesz nagyobb az XX helyén, azt az értéket megadod, tehát általában ilyen nulla 0 és mögötte kétjegyű szám, azt a kétjegyű számot kékszeltem, mert lehet, hogy két hét múlva más lesz, tehát azt szépen átirod, aztán lemented, természetesen, ehhez azért emelt jog, valószínű, hogy kell, azaz az új verzióra való átirod. Azaz, ez azt mondja meg a rendszerednek, a diszkordonnak, hogy frissebb verzió van, mint ami éppen fent van, ez jegyzi a verziónak a számát, átvered. Itt azért érdemes arra figyelni, hogy ez sokáig ne így maradjon, mert a következő frissítésnél újra frissebb számot kap, kap a rendszer, és akkor újra át kell érni. Tehát ezt meg lehet csinálni minden alkalommal, de én úgy gondolom az előző megoldás kényelmesebb. Azaz, ez root is kellhet, de hát odafigyelünk, először csinálunk erről az állományról, vagy az egész könyvtárról egy mentést, utána pedig átérjük, lementjük, és utána a Discord azt hiszi, hogy az új verziószámmal fog ő működni, az a verzió van fönt, amíg még újabb nem jön, odáig eszébe nem jut, neki jelezni az, hogy bocsánat testvérem, régi a verziót, légy frissíteni, és én ezzel a verzióval aztán el nem fogok indulni. Itt is igaz az, hogy csak a beállító fájlokat állítottuk át, nem írtunk át újabb verzióra semmit, csak a beállító mondtuk meg az elsőbe, hogy ne frissíts, a másodikba pedig azt mondtuk meg, hogy magasabb a verziószám, mint a valóságos Összehasonlítja ő ezt a kettőt, és azt látja, hogy bizony a legfrissebb verziód van. Tehát nem irogattunk át semmi olyan állományt, amit a rendszer, a telepítő rendszered, a csomagkezelő rendszered ne tudna újra felrakni, ne tudná megváltoztatni. Nem másoltunk olyan konfigurációs fájlokat, nem másoltunk olyan fájlokat, amiket nem lenne szabad csak azokat változtattuk meg, amit szabad. Tehát nem jelent ez gondot a későbbi frissítésnél, én azt gondolom, hogy ez a skip, az az első, a saját könyvtáros megoldás véleményem szerint a legkorrektebb, mert akkor aztán semmi problémád nem lehet, hiszen a saját beállító fájlalad azért tudod te szerkeszteni, mert az a rendszeredet nem érinti. Remélem, felsoroltam azt szem 4-5 megoldást, arra, hogy a Discord frissítési mizériát árcsalapú rendszeren, de szerintem máshol is előfordulhat ilyesmi, kikerüljük. A második kettő az kényelmesebb, egyszerűbb véleményem szerint, mert a feltelepített eszközt használod, tehát nem egy egyéb dolgot telepítesz pluszba, nem a webböngészőben nézelőd, nem egy független programot teszel még pluszba föl, hanem magát a Discordnak, a beállítását változtatod meg. Azaz, én mindenkinek azt javaslom, hogy ezeket tartsa fejben, gondolját miért, mert előfordulhat két hét múlva megint az, hogy a árcs egy picit, egy-két nap, fél nap, tíz perc, 20 perc, egy év, akármennyi, későssel adja ki a saját Discordját, és utána, utána nem indul. Kellemetlen. Persze, vészmegoldásnak a webes felületű Discord is megoldás, ugyanúgy tudjuk használni. Hát köszi szépen, hogy meghallgattatok, sziasztok, sziasztok!